Весело, я обіцяю, де да знайти нас ти знаєш Ми там, музика найгучніше Сьогодні вночі зупалимо це місто Друзі навколо, і все готово Навіть не кажи, що ти залишишся вдома і ми... Давай так, ніби немає завтра А завтра ми все почнемо з початку Новий рік, почнемо все з початку Новий рік, новий рік, новий рік, новий рік Новий рік Обижання у повітрі Лиш дотягнутись і словити Новорічні обіцянки Їх порушимо ми всі ще до світанку, Друзі навколо і все готово Навіть не кажи що ти залишився вдома і ми танцюєм Давай так, ніби немає завтра А завтра ми все почнемо з початку Новий рік почнемо з початку Новий рік, новий рік, новий рік, новий. Новий рік, новий рік, новий рік Новий рік, новий Новий рік, новий рік